La ora 22.15, un apel la 112 anunca ce o persoană este decedat la locuința în casa din voluntar. Policia va deschide în acest caz un dosar de moarte suspect. Andrei Gheorghe era nescut la 14 ianuarie 1962, la Lipek, în Rusia.